Тихим вітром в небо полечу На світанні розшукаю ледь побітний слід Віці рок, Боже, я втомила жити так У вигнанні серед тисячі спотворених думав. Часу плин. Не спинити, відчай не здоланий знов прийшов на порі. Господи, не витримаю так далі жити, забери мене в обійми рук твоїх. Воскреси, серце змучене від болю. Боже мій, я не буду більшатись поміж радощами світу і тобою. Висла так важко новий день Розпочати сил не вистачає у земній боротьбі, Господи, допоможи, молю Відшукати золотий промінчик віри лиш тобі Звучатись, воскреси, серце змучене від волю, Боже мій, я не буду більш вагатись, поміж радощами світу і тобою. Буду більшатись поміж радощами світу і тобою тихим вітром в небо полечу.